Вжительки Чорноострівської громади Людмили в будинку пічне опалення. Жінка проживає тут 10 років з дочкою та п'ятьма внуками. Говорить, самому помешканню більше ста років. Як, як піде якась тріщинка чи що, от тоді її на це підрихтовує. А скільки знаєте, як говориться, скільки не ліпи, воно все одно треба. А щоб зробити нову? Купити, то треба гроші. Жінка запевняє, дітей до печі не допускають. Ви ж знають, що сільяків брати не можна, щоб не відкривати, дивитися, а також, щоб вони там самі розтаплювали чи що, то ні, звісно. В жительки громади Наталії – семеро дітей. Найстаршому – 10 років. В будинку з пічним опаленням родина проживає близько 20 років. Каже, піч нещодавно лагодила після візиту соціальних працівників. Навод зробили, то тільки міняли, бо була соціальна, у мене, мене була лопша посередині то мені дали зауваження, ми купили, поміняли, все. Жінка запевняє, старші діти можуть лише подати дрова для розпалювання. Провідний фахівець із соціальної роботи Наталія Лиса каже, в Чорноострівській громаді на обліку перебуває 31 родина в складних життєвих обставинах. З них пічне опалення в меншості. Ну, на, мабуть, що відсотків 25, мабуть, цих сімей. Все, основно, в нас багатодітні сім'ї. З, ну, скажу, малозабезпечені сім'ї, проблемні сім'ї, матері-одиночки. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Коломієць говорить, від початку року в області виникло 223 пожежі через несправне пічне опалення, через які загинуло 23 людини. Називає причини, через які стаються пожежі. Це е, немає е, жестяної підкладки, тобто під е, топкових дверцятах. Е, Знаходяться е, горючі матеріали, це е, ну, дрова, якими вони палять, вони їх е, притуляють близько до печки і може маємо можливо, ну є можливість того, що станеться пожежа. Додає в Хмельницькому районі за рік було зафіксовано 126 порушень з експлуатації пічного опалення. Зараз Державна служба з надзвичайних ситуацій проводить позапланові перевірки дотримання пожежної безпеки в приватних будинках. Через загибель внаслідок пожежі 10 людей у Хмельницькій та Вінницькій областях, серед загиблих восьмеро дітей. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, новини на суспільному Хмельниччина. Були вже мертвими. Найстаршій дитині було 6 років.